Codurile penale, o prioritate pentru alei după te? Liviu Dragnea, pragul nu trebuie să fie unul foarte mare. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunat mari cspt mâna viitoare vor începe dezbaterile pe codurile penale. În această săptămână sau cel mai târziu sepetemâna viitoare vor începe în comisia special dezbaterile pe codurile penale. Avem săptămâna asta, sper ca cel puțin din partea noastră, colegii care au fost desemnați pe legile de securitate naționale să se ne prezintă obiectivele comisiei respective. Ca să intrăm într-un birou permanent reunit sublinierea un plen reunit cu aprobarea Comisiei. Sper să ne uitme cu atenție la obiectivele Comisiei, pentru ce sigur o să fie sublinierea A această comisie atacat la CCR, subliniere i să nu mai fie vreo greș subliniere al, a declarat Dragnea la Parlament. Despre abuzul în serviciu, el ar ce, dacă există un prag, acesta să nu fie unul foarte mare. Codrin Tefnescu, reachie virulent în scandalul protocoalelor, românii trebuie să afle sub i partea nevăzută a lor. Referindu-se la forma finală a codurilor penale, Dragnea a precizat ce este vorba despre o serie de principii dintr-o directivă europeană care trebuie transpuse în legislația din România? Nu poți să iei un set de principii, să le traduci în române subliniere, te subliniere, să fie o lege. Pentru ce principiile sunt sublinierei acum sublinierei cu toate aceste principii, tot vedem ce apar protocoale, secrete, tot felul de abuzuri în acest sistem sublinierei trebuie să fie transpuse acele principii în acte normative. Adică în special în coduri, cred, nu subliniere tiu dacă mai trebuie subliniere în alt legislație, în a sublinierea fel încât orice român să aib garanția ce beneficiaz de prezumția de nevinovcie, ce nu mai este obligate el să, sublinierei dovedească nevinovția ei. Acuzarea trebuie să fie cea care produce probe, ce deciziile instanței se iau bazate pe probe, dincolo de orice îndoial, a subliniere acum este în orice stat democratic, a mai artat liderul PSD. Potrivit acestuia, sunt trei motivații principale care au condus la intenția de modificare a codurilor penale, deciziile CCR, deciziile CEDO sublinierei două directive. Eu, personal, sublinierei noi nu putem fi de acord cu nicio prevedere care ar să lebi munca de cercetare, dar în acela sublinierei timp. Nici se leseme în continuare loc unor abuzuri, pentru ce trebuie să fie un echilibru corect între drepturile fundamentale și toate armele necesare pentru o cercetare penală corect și serioasă, a adugat presubliniere Camerei telecamerei deputacilor.